غنى هذا هي القصيده كتب كلماتها الشاعر تمام سعد فدار مهداه الى مهور بنت مسلم علي فجاه اداه اقوامي حسب الطلب تخرج من القمر عذب القصايد في مهور واللي غناها لكل ساهري بس الغني من احساس وشوق يتساءل الجمهور كله عن نور غنى القمر عذب القصايد يكن جمال اليوسف جهاودة فيها يضيع الرسم موحر الكتاب ما تنوصف سبحان رب العالمين يغنى <تصفيق> كمار عقب القصايد في مو والنيل غنىها لكل ما نحن محياها إذا أبطلوبة تفرح قلوب الناس ويطيب المتاب ويذات بس انتقرها فكها السمان تبتسم ليامو <تصفيق> وتزين السنين يغنى كمار عقب القصايد في مو <تصفيق> يخلي عليهم نعتماد الجاع هبة في تواري خلبينا نغنى القمر عضب القصايد في موهو والليل غنى هلك المساهرين والنعم هم لكارم مرصو في قد حزنا هم لشجاع سافي بطاروسين نغنى القمر عضب القصايد في موهو والليل غنى هلك المساهرين <تصفيق> مسلم بن عليش خلبك في وشي خلف طي ومها دور رابطي عب الصفاء فاقت منافنة عبيل الباقية وجدتها زمزم راس من نور وبيت راب عين الضهب غالي ثمي ادعيك يا رب السماء تفضنه من نظرة الحساد وظروف الدور وتعيش طول العمر بأفراح وزروف من فيض ارزاق كوب ادعيك يا رب السماء تفضنه من نظرة الحساد ودول